Xamo Alejandro e xando o curso sexto de primaria e volvos a enseñar como lanzar un, un trompo cometa. Vale, primeiro pon -se o seu aro na parte superior, de arriba. Tiras-se fuerte, Uno, duas, tres, fuertes. E o resto, suaves. E despois esto ponxes aquí, así, nestes dous dedos. E despois colles, así, e fais así. É un toque para trás vou vos enseñar que vou facer o cuero Darlle unha volta e arriba Píllalo na má Bueno, e outro día vou vos enseñar o boomerang Adiós, hasta o próximo vídeo